हर आहे सर्द इश्क है हर वाह इश्क है होती है जो भी निगाह इश्क है दरबान बन के सर को झुकाए खड़ी है अकल दरबार दिल के जिसका शहनशाह इश्क है थी नमी, आखों में मेरी है। سکوں ملا راہ ملی تو ملی ملی ہے مجھے زندگی تیری صحابت میں ہی چاہتے ملی لیے تیری خوش جس شہر بھی سب سے ہی میں یہ کہتا فروں دل میرے دکھتے جو وہ خواب ہے بس تو خدا کیشک ہوا ہے تم سے بے تم سے مکمل جہاں تب سو نہ ہوگا بیان بیاں ہوا ہے تم سے بے دیہ